Це технологічна мапа Нового року розмірами 5 на 3 метри. На ній розміщені ялинки з ілюмінацією та світлодіодна стрічка. Учень школи робототехніки Анатолій Нікітенко показує, як все працює. Кожна йолка – це один часовий пояс і за весь рік наша космічна станція відмічає Новий рік десь 16 разів. Кожна символізує свій часовий пояс і свою країну, яка відмічає Новий рік. Ця лента символізує перехід. Спочатку йде від МКС. Йолка – це перший Новий рік, потім Австралія і далі пішло». Анатолій Нікітенко брав участь у створенні мапи. Каже, над проєктом було працювати цікаво. «Спочатку все починалося як е, звичайні уроки. Е, наші учні спаювали ці йолки, е, а потім ми придумали цей, цю ідею і об'єднали всі йолки та карту. Я все робив. У, усьому участвував, і ялинки паяв, і стрічку робив, і карту клеяв, прикручував. Та, е, Проводку проводив, вивчити, як працює сутодіодна стрічка. Це дуже цікаво і можна використовувати в різних проєктах, не тільки в цій мапі. Долучилася до створення мапи і учениця школи робототехніки Олександра Масленікова. Каже, створювала ялинки. Кожну майже з 70 елементів, показує, як робиться дерево. Схема, по котрейма. Яку... Це схема, на якій позначено, як все і де потрібно вставляти. Ось, наприклад, зараз паяємо світлодіод. І на нього є спеціальна частина там, де ось так виділено все. А є ще друга плата, там, де потрібно все так підставляти. І воно все спаюється, потім працює, коли все дороблено саме правильно. Над проєктом працювали 15 учнів віком від 8 до 14 років та 4 викладачі, каже голова громадської організації Школа робототехніки Вперед у майбутнє Денис Кабаненко. Створювати мапу Нового року розпочали у грудні 2020. -го. Наше головне завдання було зробити якийсь проект, який би заучав а дітей, б заучав дорослих, і в цілому він зміг щось показати і суспільству. В тому числі завдяки підтримці Українського культурного фонду, по гранту ми отримали заробітну платню і би, почали роботу, але матеріали – це все вже наше. От, і ми зробили перші шаги – зробили карту, мапу і перші ялинки. Коли карта була б закінчена, то кожен би нажав на свою країну, наприклад, кнопку, і воно б би швидко прийшло до цієї картини і на е, е, годиннику показало б, яке, е, який час відносно світового часу настає Новий рік. Плюс дві години та їхніх вчителів встановити на мапі Нового року більше ялинок, зробити так, щоб вони запалювалися автоматично за допомогою мікроконтролерів, додати ще світлодіодну стрічку з різним типом освітлення та розташувати QR-коди на мапі. Таким чином зробити її інтерактивною з технологією доповненої реальності. З Новим роком та візьбом! Дар'я Пасіччюник, Геннадій Корчананков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.